Привіт всім. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним своїм досвідом. Якось я помітив, що під ковриком переднього пасажира мокро. Причин, звідки взялася вода, може бути декілька. І це потрібно вияснити. А головне, чи дійсно під ковриком вода. Спочатку знімаємо пластмасову накладку, яка знаходиться під бардачком ліворуч. Акуратно тягнемо на себе праву її сторону.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 Вона вийде сама з пазів. Щоб побачити всю картину і масштаби мокрити, потрібно відгорнути м'яке покриття. А для цього потрібно зняти пластмасову накладку на поріг. Тримається вона в спеціальних пазах-кріпленнях, тому зняти її можна без особливих інструментів. Але є невеличке виключення. І тут нам знадобиться ключ торкс. І ось це місце. Поріг знятий. Тепер можна відгорнути ковролін із ізоляцією. І тут, на дотик, ми відчуваємо, що паралон мокрий, як губка у ванній. А тепер це підтверджено і візуально. В салоні, під переднім пасажиром, вода. Шумоізоляція. Вона теж мокра. І її теж. Наскільки це можливо, я хочу відчепити від кузова. Для цього потрібно зняти ось такі відкріплення. Але чим далі я просуваюсь, тим більше в мене закрадується сумнів, що це іменно вода. І щоб перевірити або спростувати це, в мене вимальовується план подальших дій. Знявши ось такі відкріплення, можна більше відгорнути шумоізоляцію. Але вже і так видно, що вона наскрізь мокра. І щоб підтвердити свою підозру, що це не зовсім вода, я планую зняти бардачок. Для цього спочатку нам необхідно зняти бокову накладку. Для таких робіт я використовую спеціальні пластмасові кліпса знімачі. В нижній частині бардачка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 Лівої сторони бардачка, і в яких тримається бардачок, окрім шурупів. Ключ в замку, включаємо запалення і нагнітаємо омиваючу рідину на заднє скло. А тепер контролюємо, чи нічого ніде не побігло. Ось воно є. Моя версія підтвердилася. Пошкоджений шланг подачі омиваючої рідини на заднє скло. Поремонтувати цей шланг своїми силами не є проблемою. Проблемою є дістатись до нього, адже його не видно, а знаходиться він всередині кабельного жгута. І щоб його виняти, нам потрібно розпустити нормальний відрізок кабельної в'язки. Та найголовніше те, що ми визначили, в чому саме проблема. Розв'язавши кабельну в'язку, ми знаходимо в ній потрібний нам шланг. Ну, а далі шукаємо в ньому проблемний участок. І от візуально ми його знаходимо. Залишилось в цьому переконатись, качнувши омиваючі рідини на заднє скло. Ну що ж, вітаю. Перший етап ми успішно завершили, а це пошук і встановлення проблеми. Переходимо до другого, не менш важливого етапу і її вирішення. Допоможуть нам в цьому ваговські ремкомплекти. Окремо мама і окремо тато. Номера їхні однакові, різниця лише в останній літері. А – чи B. Ось так виглядає ремкомплект B, тато, а так А мама. Отож, спочатку нам потрібно розрізати шланг і видалити з нього проблемну частину. Як ви самі розумієте, на різні частини шланга ми одягаємо відповідні частини ремкомплектів. Отож, спочатку одягаємо на шланг стопорне кільце, потім гумове кільце. Глибина насадки має бути такою, щоб виступати залишалося два кільця шланга. Далі насаджуємо штуцер тато і зачолкуємо його на стопорному кільці. Так само стопорне і гумове кільця ми насаджуємо на іншу частину шланга і прикріплюємо другу частину ремкомплекту. А тепер з'єднаємо дві частини. Фіксація ознаменується характерним коротким звуком. Оригінальний ремкомплект чітко та надійно з'єднує проблемне місце. І зараз ви в цьому переконаєтесь. Тиснемо на подачу омиваючої рідини на заднє скло. Як ми бачимо, ніяких проблем. З'єднання успішно виконує свою функцію. Ну і далі переходимо до завершальної фази. Ховаємо шланг в кабель і запаковуємо жмут із острічкою. Прикріплюємо кабель до відповідних йому місць. І знову проведемо контрольне оприскування. Порядок, ніде немає ніяких потіків. Ну все. Поставлену задачу можна вважати виконаною. Далі все ставимо на свої місця. Дякую всім за увагу. Нехай щастить у ваших починаннях.